السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي المتابعين الكرام اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آه يارب تكونوا بخير وسعادة دايما رمضان كريم علينا جميعا عليكم جميعا قبل ما أبدأ معكم في الفيديو بقول لكم ما تنسونيش اللي جديد أول مرة يدخل قناتي يعمل سبسكرايب والمشتركين ما ينسونيش من اللايك والشير آه النهارده عامله لكم آه وصفه لقمة القاضي اللي سمعتها بتقرقش في الاول خالص آه والوصفه دي هتحتاج الاكله دي هتحتاج لي كوبايتين دقيق ومعلقتين لبن بودر واربع معالق نشا ومعلقه كبيره سكر ومعلقه كبيره آه بيكنج باودر ومعلقه صغيره ملح ومعلقة كبيرة خميرة كبيرة وبطاطساية كبيرة مسلوقة ومعلقة زيت كبيرة بس بضيفهم في الاخر مش دلوقتي والميه هنحتاج لكوبايه وتلت بالظبط او حسب ما الحاجه يعني ما انتم تشوفوا العجينه يعني هتبقى محتاجه ميه قد ايه بس هي كوبايه وتلت بالظبط احتاجت العجينه بفضل احط لها الميه شويه شويه لحد ما تدوب المقادير مع بعضها واحس ان العجينه بقت طريه كده خلاص اتأكدت ان كل العجينة اختلطت مع بعضها ودابت في بعضها. هفضيها بقى في بولة صغيرة عشان هعمل البطاطساية اللي هي اللي انا قلتلكو عليها في الاول. انا هرتها خالص سلقتها خليتها مهرية عشان عايزاها تبقى نفس العجينة. هديها برضو خلطتين كده في البلندر وبعد كده هفضيها على على العجينة كلها. اهم حاجه وانتى بتخلطى البطاطس تنعميها خالص تبقى زى العجينه بالظبط فعشان كده انا باكد عليها وبشوفها بقت ناعمه فعلا ولا لا بس هى كده خلاص اخر وش ليها هفضيها على العجينه يبقى كده خلاص خلصنا كل المقادير زي ما قلنا مش ناقص الا غير معلقه الزيت الكبيره بقى بعد ما خلطت البطاطس مع العجينه هقوم حاطه معلقه الزيت واقلبها مع بعض نقلبهم بعض وهقلبها عشان اسيبها تختمر هغطيها بالكيس والفوطه واسيبها ربع ساعه بالظبط ونرجع نحمرها مع بعض وبعد الربع ساعة شايفين العجينة اختمرت ازاي ما شاء الله أه هبدأ بقى احطها في كيس الحلويات اللي هو القمع ده أه ومش هحطيه الوش يعني اللي هي الاداة اللي بتخلي البلاح الشام يعمل شكل او البسكوت وكده هسيبه خالص بال... على الدايرة بتاعته العادية خالص سهله وبسيطه جدا لومه القاضي بس هي فيها شويه تكات بس بسيطه كده تعمليها تطلع معاكي زي بتاعه الحلواني واحلى كمان وخلاص اهو مليت القمع وبوريكم ان هو على الفتحه المدوره العاديه خالص آه وسخنت طبعا الزيت هنفضي القمع وتجيبي معاكي سكينه او مقص تحاولي ان كل ما ينزل شويه تقصيهم عشان احنا عايزينها بقدر الامكان تطلع مدوره آآ زي ما انتو شايفين والزيت اول ما ترشي فيه اي ندعه ميه كده تحسيه عمل تشطشه تعرفي ان هو ان كده الزيت سخن واحمر الجزء التاني. بنفس الطريقه وبعد ما احمر كل العجينه اللي انا عملتها بخليها شويه تبرد واقوم راجعه تاني احطها في الزيت بعد ما اخلص الجزء الثاني ده انا عبيت بقيه بقيت العجينه في القمع وبعمل الجزء التاني اهو هتشوفوا معايا هطلعها وبعد كده هرجع احطها ثاني هخليها لونها كده فاتح عشان اما اجي احمرها ثاني تاخد اللون اللي انا عايزاه وبعد ما سبتها بردت خالص بقى بحطها ثاني عشان تاخد الارمشة. واللون اللي انا عايزاه اللون الجميل بتاع لؤمه القاضي بتاعت الحلواني بفضل اقلبها شويه عشان كلها تاخد لون واحد وزي ما انت شايفين اللون ده اللي انا عايزاه وهتبقى طبعا القرقشه اللي انا عايزاها بردو. وانا طبعا مجهزه العسل من الاول عامله من قبلها وطريقته هسيبها لكم في صندوق الوصف كنت عاملاها في فيديو في الكنافه طبعا عسل بارد خالص وهحط فيه القطايف ال... <تصفيق> <تصفيق> قومه القاضي وهي سخنه وطلعتها وبحطها على طول وهي سخنه في العسل هقلبها آه وبعد كده خلاص تتغرف آه تبقى جاهزه للاكل وبألف هنا طبعا على قلبك سامعين الصوت وشكرا جزيلا على المتابعه ويا يكون قرقشه لقمه القاضي عجبتكم اتمنى لكم حياه سعيده وموفقه وصيام وصيام مقبول باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته